L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha atorgat la medalla d'or al mèrit esportiu al Club Tenis Horta, un lliurament acordat per unanimitat al plenari municipal de l'octubre passat. Trias ha destacat el protagonisme i el paper cohesionador que ha jugat aquesta entitat esportiva en la vida del barri, un club que va néixer el 1912 i que acaba de celebrar el seu centenari. Tots aquests clubs, totes aquestes entitats, són un factor econòmic importantíssim. Sou una eina d'equació social, d'entesa i de convivència. Però, a més, quan agafem tots aquests clubs i veiem l'impacte econòmic que té això, la creació de la riquesa que tenen aquests clubs és molt important. Els orígens d'aquest club estan íntimament lligats a l'oci de les famílies que estiuejaven a Horta. La seva història, de fet, s'ha transmès de generació en generació entre els socis més veterans. El tennis era el meu, nostre racó. Una petita parcel·la on vam trobar una mica de llibertat, on el control familiar es laxava i la l'agrisó de l'escola desapareixia. I encara ara continuem gaudint dels seus jardins i de les llargues converses de sobretaula amb els amics de tota la vida. El Club Tenis Horta és un club a on es fomenta la pràctica esportiva en tots els valors que representen. Esforç, dedicació, esperit de superació i valors que ens fan grans com a club, i també ens fan grans com a país. El tenis Horta és el quart club de tenis més antic de la ciutat, després del Reial Club de Tenis Barcelona, la Salut i el tenis Turó.